يا جماعة الخير طبعا اليوم راح اقول لكم شيء طبعا اليوم مقطعنا مو مقطع مقطع اليوم مقطعنا بسيط مره اليوم مقطعنا حبيت فيه اقول لكم انه شكرا لانكم انتوا جربتوا جربنا نصل النص الف مشترك يا جماعه الخير يعني حاليا عندي 488 مشاهده على القناه يعني قربت اصل النص الف مشاهده فشكرا شكرا شكرا شكرا مره يعني والله يا جماعه الخير يعني شكرا شكرا شكرا مره وإن شاء الله يعني راح أنزل مقادى جديدة مثل في القناة وتحديات وفلقات يعني على كيفكم ترى يا جماعة الخير لازم إنتوا تكتبوا لي بالكومنتات يعني صراحة يا جماعة الخير يعني صراحة مش يعني ما لا أعلم ماذا يجب أن أقول يعني صراحة يعني فإن شاء الله بفضلكم راح أصل للعالي يا رب العالمين يعني إن شاء الله بفضلكم أكيد راح أصل للعالي فلا تنسوا اللايك والإشتراك. اشتراك بالقناه واللايك واذا فيديو تبغى شيء يجيكم اي مقطع في القناه اكتبوا كومنت يعني وشكرا